لهو أكبر وأفضل وأعظم عند رب العالمين من كل نعيم يتنعم به العباد في دنياهم إذ لا وجهه للمقارنة بين شيء عظيم جدا في هذه الحياة الدنيا وبين شيء ولو قليل من متاع أهل الجنة في الجنة ومن نعيم أهل الجنة في الجنة وقد تكلمنا فيما مضى عن جملة من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تصف لنا جنة النعيم وتبين لنا قوة الرغبة التي توصل إلى هذه الجنة ألا وإن الإيمان بالله تبارك وتعالى والعمل الصالح لمن أعظم الأمور وأعظم الأسباب التي توصل إلى هذه الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى للمتقين من عباده والتي جعلها الله تبارك وتعالى هي الهدية الكبرى وهي الغاية التي من بعدها يسلك العباد طريقهم فريق في الجنة وفريق في السعي ليعلم كل من أحياه الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا ولا تزال أنفاسه تخرج في هذه الحياة الدنيا بعافية وبصحة وبسلام ليعلم كل هؤلاء أنهم في زمان الإمهال وأنه يمكنهم أن يعملوا من الأعمال الصالحة التي تقربهم من ربهم تبارك وتعالى في جنات النعيم والتي تزيدهم فضلا ورفعة ودرجة عند الله تبارك وتعالى في الجنة لأن الله تبارك وتعالى جعل الناس يتفاضلون بأعماله ليبلوكم أيكم أحسن عملا فنجد نجد عمرا أو زيدا يصلي في الصف الأول ولكن ما بينهما كما بين المشرق والمغرب من الفضل والأجر والإيمان وقوة الرغبة في الصلاة وهذه أمور لا يمكن لنا أن نضع لها حدا أو ميزانا لأننا بشر يصيبنا ما يصيب البشر ويعترينا ما يعتري البشر من النقص والخطأ وغير ذلك من الأمور ولكن عند رب العالمين يعلم الله تبارك وتعالى السر وأخفى يعلم الله تبارك وتعالى أيهما أفضل عنده جل وعلا وعلى هذا الأساس يكون التمايز وتكون الرفعة في الدرجات في الجنة ويكون المزيد من نعيم الجنة ألا وإن من نعيم الجنة الذي ينبغي أن نتوقف معه كثيرا هو طعام وشراب أهل الجنة وأنتم في هذه الحياة الدنيا تعملون ترزقون تتكسبون من أجل الطعام والشراب ومن أجل توفير الحياة المعيشية التي يعيشها جميع الناس على هذه الأرض وتأكلون وتشربون وتتمتعون وتلبسون هذا هو متاع الحياة الدنيا الذي يحرص عليه كل من أحياه الله في هذه الحياة الدنيا ولكن الناس يختلفون في الأكل وفي الشرب وفي اللبس وغير ذلك من متاع الحياة الدنيا فبينما يأكل البسطاء الطعام الذي يشترى بالقليل من المال يأكل الأغنياء الطعام الذي يشترى بالكثير من المال وكذلك الحال عند شراء اللبس وكذلك الحال عند الشراب بينما يشرب البسطاء الماء الذي يخرج من الحنفية كما نقول يشرب غيرهم الماء المنقى المصفى الذي فيه من المعادن التي يحتاجون إليها بالنسب المقدره وكذلك الحال إذا ما قارنا بين البسطاء والضعفاء والفقراء وبين غيرهم من أهل الحياة الدنيا فيما يخص احتياجاتهم من طعام ومأكل ومشرب وملبس وغير ذلك. وإذا ما صوبنا النظر إلى طعام وشراب أهل الجنة فإنه هو النعيم الذي ينبغي أن نتسابق عليه بالأعمال الصالحة. فكل من أراد أن يطعم من طعام أهل الجنة وأن يشرب من شراب أهل الجنة ينبغي عليه أن يعلم أن الجنة أهلها متفاضل وبينهما بين المشرق والمغرب إن أردنا التحديد فهناك قوي الإيمان قوي العمل قوي الإخلاص قوي الرغبة في الخير وهناك ضعيف الإيمان ضعيف الرغبة ضعيف العزيمة إلى غير ذلك من الأمور. وهناك المؤمن الذي لا يترك فرضا من فرائض الله تبارك وتعالى إلا ويؤديه على أكمل وجه لا يفرط في الصلاة عندما يسمع الأذان فإنه يحضر إلى صلاة المكتوبة كما كان ذلك هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما صرنا إلى ما صرنا عليه من احتفال موهوم مقدر بيوم هو يوم الثاني عشر من ربيع الأول وعندما ينتهي هذا الاحتفال يعود الناس إلى ما كانوا عليه من قبل من ترك للفرائض من ترك للسنن من ترك لتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياتهم اليوميه وكأن شيئا لم يكن وإذا عرفنا أن الغاية من الاحتفال بمولده هي إقامة سنته المشرفة طيلة العام يوما بعد يوم وأسبوعاً بعد أسبوع وشهراً بعد شهر ونحن مخاطبون بتعظيم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما هكذا يكون التعظيم لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الله تبارك وتعالى بين لنا صفات أهل الجنة في سورة الرحمن وكذلك بين لنا صفاتهم في سورة الإنسان وبين لنا طعامهم وشرابهم وإنه لمن الخيبة ولا من الندامة أن يكون العبد سامعاً لآيات الذكر الحكيم التي تعظه بالجنة وتبين له الثواب العظيم عند رب العالمين ومن ناحية أخرى تبين له خطورة ارتكاب المعاصي التي تقرب من النار وتجعل العبد من أهل النار عياذاً بالله ومع ذلك لا يلقي لها بالاً ومع ذلك لا يخاطب بها نفسه في حياته الدنيا وكأن الآيات والأحاديث إنما يخاطب بها أقوام آخرين وما هكذا تكون الموعظة مؤثرة في قلوبنا يا عباد الله واسمعوا ما يقوله رب العالمين في عيون الجنة وكما عرفتم أن أنهار الجنة أنهار أربعة وهذه الأنهار إنما هي أنهار تخرج من بحار، فهما فهناك كما عرفتم بحر للماء، ماء غير آسن، لا تصيبه عكارة ولا يصيبه تغير في طعم ولا يصيبه فساد في الرائحة، وهناك بحر لللبن اللبن الخالص، وهناك بحر للخمر، وهناك بحر للعسل المصفى من آفات من الآفات التي تعترى العسل في الحياة الدنيا، فكل هذه البحار يتمتع بها أهل الجنة في الجنة، يتمتعون بها المتاع الكامل الذي إذا صار التفكير فيه، فإنه لا يمكن بحال أن يدركه، لأن الناس في الجنة ليس كأهل الدنيا بحال. وإنما حالتهم في الجنة هي الحال الدائمة التي فيها لا, لا يتغوطوا ولا يتبولوا ولا يناموا إلى غير ذلك من النعيم الذي يكون في الحياة الأخروية وعيون الجنة هي إكرام ما بعده إكرام لأهل الجنة والناس في الجنة إما مقربون من عباد الله تبارك وتعالى وإما أبرار من أصحاب اليمين والمقربون عند رب العالمين هم أعظم درجه وأعظم منزلة من الأبرار وأنتم تقرؤون في القرآن الكريم في سورة الرحمن ولمن خاف مقام ربه جَنَّةً من اتقى المحارم واجتنب السيئات وأقام الفوائض وامتثل الأوامر فله عند رب العالمين جنتان بستانان فيهما من الفواكه ومن كل شيء زوجان وفيهما من اللحم ما يشاء وفيهما من الطير ما يشاء ذوات أفنان ذوات أغصان كثيرة الورق وكثيرة الخير إلى غير ذلك مما أنعم الله تبارك وتعالى به على من خاف مقام ربه فمن اتقى الله تبارك وتعالى في دنيا إذا اقترب منه الحرام فإنه لا ينبغي له أن يأكل من حرام وإنه لا ينبغي له أن يشرب من حرام فينبغي أن يكون المأكل والمشرب من حلال طيب والله رب العالمين لا يقبل إلا الطيب إذا كانت هذه حالته وخاف من ارتكاب الحرام ومن ناحية أخرى يقيم فرائض الله تبارك وتعالى يسعى إلى الدار الآخرة بكل ما أوتي من قوة يقيم الصلاة ولو كان كسلاباً ولو كان ضعيف الهمة ولو كان قليل الرغبة في إقامة الصلاة لأمر من الأمور التي تعتري بني آدم من العجز من الكسل من الضعف من غير من المشاغل الدنيوية وما أكثرها وما أكثر المشاغل الدنيوية التي تلهي العباد وتجعلهم يسمعون النداء للصلاة ويسمعون إقامة الصلاة ويسمعون آيات الذكر الحكيم في المذياع تتلى ولكن بلا فائدة وبلا وعظ وبلا تذكير وبلا عمل فنسأل الله رب العالمين أن يبصرنا بعيوب أنفسنا وأن يصلح فساد قلوبنا ولمن خاف مقام ربه جنتان ذواتا أفنان ثم بين الله رب العالمين أن هاتين الجنتان الجنتين هما للمقربين من عباده تبارك وتعالى فيهما عينان تجريان فيهما عينان تجريان في الجنة حيثما يريدون أن يكون تفجر هذه العيون فإنها تتفجر وهذا من إكرام الله تبارك وتعالى من أراد أن يشرب من هذه العين في قصره فإنه يطلب ذلك ويحقق ذلك بكل سهولة. من أراد أن يحقق تفجير هذه العين وهو تحت أشجاره تظلل عليه فإنه يمكنه بذلك أن يحقق هذا الأمر فهذا للمقربين ومن دونهما جنتان وهاتان الجنتان للأبرار لأصحاب اليمين وهؤلاء كما بين رب العالمين في شأنهم إن الأبرار لفي نعيم على الأرائق ينظرون ينظرون إلى ربهم تبارك وتعالى وهو الغاية العظمى التي بها يسأل العباد ربهم تبارك وتعالى أن يحققوها وهي لذة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى وهذا لا يكون للكفار كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجبوا وهذا من النعيم العظيم الذي ينبغي أن نتسابق عليه والتسابق على تحقيقه إنما يكون بمزيد من الإخلاص بمزيد من فعل الخيرات بمزيد من اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم بمزيد من التفقه في دين الله بمعرفة الأحكام الشرعية بمعرفة أوامر الله على الوجه الكامل ومعرفة أوامر رسوله صلى الله عليه وسلم وما هي الغاية من تلاوة القرآن وما هي الغاية من معرفة هدي نبينا صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك من الأمور فيهما عينان تجريان هذا لمن خاف مقام ربي ومن دونهما جنتان فيهما فاكهة ونقل وغمان وأما من خاف مقام ربه فإن له في الجنة من كل أنواع الفواكه زوجان وهذا من عظيم إكرام الله تبارك وتعالى للسابقين المقربين وأما من, أما من هم دونهما فلهما عينان ضاقتان تفوران بالماء حيث كانت هذه العين فإن الماء يخرج منها. وهذه ليست كالعينين التي تجري ومهما يكن فاسمعوا ما يقوله رب العالمين في اعين الجنه قال رب العالمين ان المتقين في جنات وعيون اذا هذه العيون من النعيم الذي يكون في الجنه لاهل الجنه قال رب العالمين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 وإلى ختام هذه الآية فإن الله تبارك وتعالى يبين لنا أن الأبرار يشربون وشرابهم إنما هو من الخمر وخمر الجنة ليس لك خمر الدنيا بحال فالخمر الحياة الدنيا خمر محرم لأنه يسكر ويذهب العقل ويجعل العبد في واد آخر بحيث يترك ما أمره الله تبارك وتعالى وإذا غاب العقل فسدت الأخلاق وفسد الدين، وألى أمر العباد إلى المنكرات والفواحش عياذا بالله. وعندما يكون هذا هذه الحال في الحياة الدنيا فإن أهل الخمر في الدنيا لا يشربونها في الآخرة جزاء وفاقا. إن الأبرار لفي نعيم، على الأرائك ينظرون، تعرف في وجوههم نظرة النعيم، يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسني عين يشرب بها المقربون فالمقربون في الجنة يشربون من عين الكافور شرابا خالصا لا يشوبه شيء من الخليط يعني لا يخلط بشيء وأنتم تعرفون هذا بالمثال فإذا أردنا أن نشرب لبنا في هذه الحياة الدنيا فإن شرب اللبن شربا خالصا بحيث لا يخلطه شيء هو أعظم وأطعم مذاقا من شرب اللبن كما نقول بخلطه بالشاي فهذا شيء وهذا شيء وشرب اللبن خالصا هو أعظم وأطعم وألذ عند جميع فكذلك المقربون يتمتعون بكامل اللذة بشرب. بشرب التسنيم شرابا خالصا وأما الأبغار وهم من دونهم فإن الخمر يخلط بشيء من الكافور وبما أن الخلط الخمر بالكافور فيه حدة وبرودة فإن الله تبارك وتعالى ينعم عليهم أيضا بخلط هذا الخليط بخليط اخر الا وهو الزنجبيل الذي تكون فيه حرارة فتكسر حرارة الكافور ببرودته بحرارة الزنجبيل بحرارته وهذا ايضا من النعيم الذي يكون لاهل الجنة واسمعوا ما يقوله رب العالمين في كتابه الكريم ان الابرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا ان الابرار يشربون من خمر كان مزاجها بالكافور عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا فأيضا هناك عين يقال لها عين الكافور يشرب منها شربا خالصا المقربون من رب العالمين وكذلك هناك عين ثالثة هي عين السلسبيل كما قال رب العالمين ويطاف عليهم بآنية من فضة والفضة تكون للأبرار وأما الذهب فيكون للمقربين فما بين الجنتين من النعيم من الله تبارك وتعالى به علي إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا عينا يشرب بها عباد الله يعني المقربين من ربهم تبارك وتعالى يفجرونها تفجيرا يعني حيث شاء يفجرونها في قصورهم في خيامهم في غرفهم تحت أشجارهم إلى غير ذلك من الأمور وقد عرفتم أن الله تبارك وتعالى يتفضل على عباده بهذه النعم مما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين فنسأل الله رب العالمين أن يجعلنا من أهل الجنة وأن يرزقنا أعمال وأقوال أهل الجنة أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده اما بعد فما عرفتموه من طعام وشراب اهل الجنه يدعونا جميعا الى مزيد من التامل في اوصاف هذه الجنه كما يدعونا ذلك الى اعمال العقل من ناحيه اخرى في حياتنا الدنيويه فاننا نجد ما بين الدنيا بكل ما فيها من متاع وما بين الجنه بكل ما فيها من نعيم كما بين المشرق والمغرب بعدا عظيما ومفاوز كبيره وهذا يجعلنا الى التنبه والى التيقظ والى التعقل الى امور حياتنا الدنيويه الى اي شيء تسير وهل نحن نرضى عن انفسنا إذا كنا في حال غير الحال التي يكون فيها أهل الجنة يتنعمون، إننا بحال بحاجة إلى مزيد من التأمل والتفكر في أمور حياتنا الدنيوية. فإذا فتشنا عن معاملاتنا فإنه ينبغي علينا أن تكون معاملاتنا ترضي رب العالمين، ويكون فيها تحقيق سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وكذلك في عباداتنا نحن مخاطبون بهذه العبادة التي تقربنا من رب العالمين والتي من أجلها خلقنا الله تبارك وتعالى في هذه الحياة الدنيا كل من وجد من نفسه بعدا عن رب العالمين في ذكر في صلاة في تلاوة في صلة في بر في معروف فإنه ينبغي عليه أن يتدارك ما فاته بالتوبة النصوح بالعزيمة على الفعل الخير بترك الأمور المنكرات فإذا قام العبد بذلك فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا وإياه من الأبرار وأن يجعلنا في منزلة المقربين منه تبارك وتعالى وهذا لا يكون ونحن بين يدي زمان تكثر فيه الملهيات وتكثر فيه الامور التي تجعل العبد بعيدا عن الراحه التي يتمناها ان تكون له في الجنه فكل تعب وكل نصب اذا كان في طاعه الله تبارك وتعالى في هذه الحياه الدنيا فانه يتبدل ويتغير في الجنه الى الراحه والى المتعه والى اللذه فشمروا عن ساعد الجد في عمل الصالحات وفي فعل الخيرات التي تقربكم من ربكم تبارك وتعالى والتي بها تنالون رضوان الله تبارك وتعالى وتحققون المتاعة الطيبة في الجنة وتتلذذون بالنعم التي جعلها الله تبارك وتعالى لأهل الجنة في الجنة ومما نختم به من خير أصاب الجميع ألا وهو فتح المساجد ومعها فتح دورات المياه ومعروم أن دورات المياه داخل المسجد تفيد كثيرا من المارة وكثيرا من أصحاب الأعمال التي يجاورون المساجد فإنهم يحتاجون إلى التنظف ويحتاجون إلى التوضؤ وغير ذلك من الأمور وإن هذا لمن الأمور الطيبة التي يحمد عليها الجهات المسؤولة في إقبالهم على هذا الأمر، وهذا يجعلنا ممن يتسابق في إقامة الصلوات المفروضات في المساجد، فلم فلم يعد هناك عذر يجعل عمرا أو زيدا يترك الصلاة لمجرد إغلاق دورات المياه. فنسأل الله رب العالمين.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 اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت اللهم بارك, لنا اللهم, بارك لنا اللهم بارك لنا فيما اعطيت اللهم بارك لنا فيما اعطيت اللهم بارك لنا فيما اعطيت احفظ بلادنا وسائر بلاد المسلمين وفق ولاه امور المسلمين لما تحب وترضى واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين